و برکاتہ ناظرین وسامعین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں شریعت کے بنیادی مسائل اور ہمارا معاشرہ کے آٹھواں ایپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے زکاة کے حوالے سے دوستو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے قرآن اور احادیث میں زکوٰۃ کے تعلق سے بہت زیادہ تاقید آئی ہے لیکن افسوس کی بات افسوس کا مقام یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے معاشرہ میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی ہے ہماری سوسائٹی ہمارا سماج اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہے یہی وجہ ہے کہ غربت دن بہ دن عروج پر جا رہی ہے اور ہمارا معاشرہ دن بہ دن تنزلی کی طرف جا رہا تو آئیے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن اور حادث کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زکوٰۃ کی تاکید فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ پاک میں ارشاد فرماتا ہے ولدین یقم بلغئی و مما رزقناہم رضقنف جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ خرچ کرنے کے بارے میں آ گیا تو زکوٰۃ کی بڑی تاکیدائی ہے دوستوں صرف نماز ادا کر لینا یہ کافی نہیں ہے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے تب تو ہم ایک سچے اور پکے مومن ہیں اور متقین کے فہرست میں ہم داخل ہوں گے اگر ہم نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کریں لیکن ہم نماز تو ادا کریں رات رات بھر نوافل تو پڑھیں لیکن جب زکوٰۃ کی بات آ جائے تو ہم بغلے جھانکنے لگے تو پھر یاد رکھیں کہ ہم حقیقت میں مومن نہیں ہیں حقیقت میں ہم متقین کے فہرست سے خارج ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں بلکہ بیاسی مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ دو زکوٰۃ کے بارے میں صدقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیاسی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے ایک جگہ میں بلکہ جگہ جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقیم الصلابات الزکٰۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ احادیث میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے کثیر احادیث موجود ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں بنے الاسلام اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے دی پلرس اسلام فائٹس اسلام کے پیلرز کتنے ہیں پانچ ہیں اور وہ کیا کیا ہیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی شہادت یعنی گواہی دینا یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا نمبر دو نماز قائم کرنا اقامت الصلاح نماز قائم کرنا نمبر تین ایتاٰ الزکا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور حج کرنا جس پر حج فرض ہوتی ہے تو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی ایک دیہاتی شخص آتا ہے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص ایک آرابی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ وہ صحابہ کرام آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ یہ کیسی باتیں آ کر کے دریافت کر رہا ہے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے دوسرا نماز قائم کرنا ہے تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور ایک حدیث میں آیا ہے رمضان کا تذکرہ کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اور سلا رحمی کرنی ہے تو وہ اس عرابی نے کیا کہا رسول اللہ میں نہ اس پر کچھ کمی کروں گا اور نہ کچھ زیادتی کروں گا جب وہ عرابی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس چلے جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلّم کرام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں اگر تم لوگوں کو کسی جنتی کو دیکھنے سے خوشی حاصل ہو تو اس شخص کو دیکھ لو یہ جنتی اب آپ غور فرمائیں کہ نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ ان ساری چیزوں کو اگر کوئی پابندی سے کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جنت کی ضمانت دے دی اسی طریقے سے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو سب سے بہتر ہو تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا اور سلا رحمی کرنا تو اس طریقے سے متعدد حادیث ہے جو زکوٰوٰوٰوٰوٰوط کے فضائل اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے موجب طبرانی کی حدیث ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دیا اس نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا اور اس کے مال سے شر دور ہو گیا برائی دور ہو گئی اب اس کا اپوزٹ لے لیجئے کوئی ایسا شخص ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے اپنے مال سے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا اس کے مال سے برائی دور نہیں ہوگی شر نہیں ختم ہوگا اور طرح طرح کی برائیاں طرح طرح کی بیماریاں جو شخص زکوات نہیں ادا کرے گا اس کے گھر میں پنپنے لگے گی آج دیکھیے ڈاکٹروں کا لائن لگائے رہتے ہیں لوگ جا کر کے صبح سے شام شام سے صبح پریشان حال ہے لوگ جہاں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے وہاں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹائم پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں گھروں میں اس طریقے سے پنپ رہی ہیں بخار شریف کی ہی کی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ بروز حشر جو شخص اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو نہیں ادا کیا ہے ان کا مال حشر کے میدان میں ایک خطرناک سانپ کی صورت میں حاضر ہوگا بہت ہی زہریلا سانپ ہوگا وہ اس کی آنکھوں میں دو سیاہ نکتے ہوں گے اور جو شخص زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا اس کے پاس اس کا مال آئے گا اور آ کر کے کہے گا مجھ کو پہچانتے ہو میں تمہارا مال ہوں جس سے تم نے زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا اور پھر اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور اس کو بہت زیادہ جو ہے اذیت ہوگی اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کے کاندھے پر بکری ہوگی اور وہ بکری چلائے گی وہ بکری چلائے گی کہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اور وہ شخص بھی کہے گا یا محمد لیکن اس وقت میں کہوں گا کہ میں تو تم لوگوں تک دین کے سارے پیغام کو پہنچا چکا تھا اس کے باوجود تم لوگ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیے اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے جانوروں کی زکوۃ صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو جس کی زکوٰوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا تھا اس کو بہت موٹا اور پربا بنا کر کے پیش کرے گا اور وہ جانور اپنے کھور بالوں اور اپنے جسم کے ساتھ آئے گا اور اس شخص کو جو زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا اس کو بہت زور اور بہت عجیب طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرے گا اس کو مارے گا تکلیف دے گا اپنے کھروں کے ذریعے سے اپنے سین کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے گا اس طریقے سے زکوٰۃ کے فضائل پر اور اس کے وعید کے حوالے سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں کثیرہ حادیث ہے دوستوں آپ کو حدیث بھی یاد ہوگا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوۃ کے تعلق سے سراحت کے ساتھ فرمایا یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ خلیفہ بنے جب آپ خلیفہ بنے تو لوگوں نے بعض لوگوں نے تو کفر اختیار کیا عرب کے قبائل میں سے بعض قبیلوں نے کفر اختیار کر لیا اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا قس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر کوئی شخص حجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیا کرتا تھا اور وہ مجھے نہ دے تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعوا کے پاس جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ کیا اس طریقے سے کہنا مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ کو بھی کھول دیا اور اس کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظریہ زکوٰۃ کے تعلق سے ہے وہ بالکل صحیح تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا تو زکوٰوٰۃ کے تعلق سے ہمارے معاشرہ میں بہت زیادہ نفلت پائی جاتی ہے زکوٰۃ کہتے کس کو ہے زکوٰۃ کی لغوی تعریف کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے ڈکشنری میں زکوۃ کہتے کس کو ہے آئیے اس کو سمجھتے ہیں زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا اور ایک معنی ہے پاکیزہ کرنا پاک کرنا صاف ستھرا کرنا تو ان دونوں معنی کے ادبار سے اگر آپ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور برکتیں ہوتی ہے اور اس کا مال بڑھتا رہتا ہے گھٹتا نہیں ہے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دینے سے مال میں کمی واقع ہو جاتی ہے یہ بالکل غلط فہمی ہے ان نمت شیطان بے شخص شیطان تم کو فقر محتاجی اور تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اگر ہم کوئی نیک اعمال کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو شیطان آ کر کے ہمیں خوف دلاتا ہے کہ یار تم اگر زکوٰۃ ادا کر دو گے اپنے مال سے تو تمہارا مال تو ختم ہو جائے گا پھر تم کیا کھاؤ گے تمہارے بال بچے کیا کھائیں گے تو اس طریقے سے شیطان آ کر کے ہمیں خوف دلاتا ہے لیکن بالکل خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس مال میں برکتیں نازل کرے گا اتنی برکتیں دے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کے لیے طرح طرح کی وعید نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں سورۂ توبہ میں رشاد فرماتا ہے جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں پبشرحم بذاب نلیم تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کس کی دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری دے دیجئے کس کی دردناک عذاب کی خوشخبری جو لوگ زکوٰوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے تو زکوۃ کا لوگوی معنی ہم سمجھ چکے اصطلاحی معنی کیا ہے زکوٰۃ کے مال پر ایک سال گزر جانا زکوٰۃ کے مال پر جب ایک سال گزر جائے تو اس مال کو صاحب جو لوگ حقیقت میں زکوٰۃ کے حقدار ہیں مستحق ہیں ان لوگوں تک پہنچا دے بعض لوگوں نے یہ بھی تعریف کیا ہے کہ زکوٰوٰۃ کے مال کا ایک سال گزر جانا اور کسی غیر ہاشمی کو مالک بنا دینا یعنی ہاشمی نہ ہو ہاشمی نہ ہو سید نہ ہو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دے اب کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم کس پر ادا کریں سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا ساڑھے سات تولہ سونا کی قیمت ہے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس ساڑھے باون تولا چاندی ہے یا اس کی قیمت ہے کیش ہے تو ایسے شخص پر بھی زکوۃ واجب ہے اور اتنا مال ہے اس کے پاس اور پھر ایک سال اس مال پر گزر جانا چاہیے اگر ایک سال اس مال پر گزر گیا تو اب ایسے شخص پر ضروری ہے کہ اس مال سے وہ زکوٰۃ ادا کرے اب جب وہ زکوۃ ادا کرے گا زکوٰۃ نکالے گا تو وہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ایسے ہی کسی شخص کے حوالے نہیں کر دینا ہے بلکہ ان مالوں کو ان کے مستحقین تک پہنچانا ہے ان کے مستحقین کون ہے آئیے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصدقات صدقات و والعاملین ول مساکین ولا علیہ وفر رقابی وغارمین وفی سبیل اللّہ و اپنی سبیل آٹھ لوگوں کا تذکرہ آٹھ لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کتنے لوگ ہیں مولفۃ القلوب کو میں چھوڑ دیا مولفۃ القلوب بھی ہیں تو سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا انم الصدقات صدقات الفقرائے زکوٰۃ یہاں صدقہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں صدقات سے مراد زکوۃ واجبہ ہے یعنی جو زکوٰۃ واجب ہے مسلمانوں پر وہ مراد ہے تو زکوٰوٰۃ کن کے لیے ہے فقیر کے لیے ہے اب فقیر کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ فقیر کس کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ مسکن کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ مسکن کس کو کہتے ہیں تو فقیر اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی مال نہ ہو کوئی کاروبار نہ ہو کوئی گھر بھی نہیں ہو ایسا شخص فقیر ہے مسکن جس کے پاس گھر ہو کھانے پینے کے لیے کچھ سامان بھی ہو لیکن نصاب کے برابر اس کے پاس مال نہ ہو لیکن کچھ لوگوں نے اس تعریف کو الٹا دیا ہے مسکن کی تعریف کہہ دیا ہے کہ جس کے پاس کچھ سامان نہ ہو گھر بھی نہ ہو اور کچھ لوگوں نے فقیر کی تعریف یہ کی ہے یعنی فقیر اور مسکن کی تعریف میں اختلاف ہے لیکن اس اختلاف کو بیان کرنے کا ابھی یہ وقت نہیں ہے اگر اختلاف کو بیان کرنے کے لیے جاؤں گا تو بہت کافی وقت لگ جائے گا بہ رہے ہاں. تو سب سے پہلے فقیر کو فقیر کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے کہ فقیر ان مالوں کا حقدار ہے جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اس کا حقدار کون ہے فقیر ہے دوسرے نمبر پہ مسکن ہے پھر مولخ القلوب ہے مولخ القلوب کے بارے میں آپ کو بتا دوں یعنی مولخ القلوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ان کی تعلیف قلبی کے لیے زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جائے تاکہ اسلام کا ان کے دل میں ایک محبت رہے اسلام کا جذبہ ان کے دل میں قائم رہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولفۃ القلوب کو ثاقب کر دیا زکوٰۃ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا معاملہ پہنچا تھا جو کچھ لوگ بیت المال سے زکوۃ کا مطالبہ کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ اب تم لوگ چاہے کفر کرو یا پھر چاہے اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کا دین غالب آ گیا ہے اب جس کی مرضی جو چاہے کرے لیکن یہ ہے کہ اب کسی کو بیت المال سے نہیں دیا جائے گا تو کیا ہے فقیر مسکین ملفت القلوب اور جو لوگ ٹیکس یعنی زکوٰۃ کے مال کو جو لا کر کے جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں جو اس کام پر معمور ہے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں اسی طریقے سے پھر رقاب یعنی جو غلام ہے آج کل کے آج کل تو غلام کا تصور تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن اسلام سے قبل کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں بہت زیادہ غلامی کا تصور تھا بلکہ غلامی کا تصور ہی تصور تھا وہ تو اسلام آنے کے بعد غلامی کا تصور ختم ہوا لیکن آج کے دور میں تو غلام نہیں پایا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص میرے خیال سے اگر کوئی شخص جیل میں جا کر کے کسی ایسے بے گناہ انسان کو رہا کرا دے جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے پیسہ نہیں ہے جو رہائی کرا سکے اپنی جیل سے جو بے قصور ہے بغیر بنا کسی قصور کے اس کو جیل میں لے جا کر کے ڈال دیا گیا اور وہ قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے غلامی ہی کی طرح وہ شخص مانا جائے گا غلام ہی کی طرح اور اس کو بھی اگر کوئی شخص جا کر کے آزاد کر دے تو میرے خیال سے زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا ہو جائے گی ایسے شخص پر کرنے سے کیونکہ وہ بھی مجبور ہے بے سہارا ہے اسی طریقے سے وہ غارمینہ قرض دار اگر کسی پر قرض ہے کسی نے قرض لیا ہے قرض ادا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد مجاہدہ کرتے مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسلام کی خاطر جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں ان کا مال و متعم ہو گیا اب وہ بالکل ہی اس کے پاس کچھ نہیں ہے ہے تو وہ شخص مالدار لیکن جب گھر سے نکلا اور کافی طویل راستہ کافی مسافت طے کر چکا اس کے بعد اس کا مال و متع سامان ختم ہو گیا تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو ان آٹھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال ہم دے سکتے ہیں تو زکوٰۃ کن لوگوں کو نکالنا چاہیے جو مالی کے نصاب ہو مالی کے نصاب کا مطلب کیا ہے یعنی جو ساڑھے سات تولہ سونا یا جو اس کی قیمت ہے یا پھر ساڑھے باون تولہ چاندی یا جو اس کی قیمت ہے اس کا اگر مالک ہو گیا ہے کوئی اور ایک سال گزر جائے تو ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور پھر کیا جو شخص صاحب نصاب ہے صاحب زکوٰۃ ہے ایسے شخص کے لیے کیا ضروری ہے وہ آقل ہو یعنی اقل مند ہو پاگل یا مجنوع نہ ہو دیوانہ نہ ہو اگر وہ پاگل اور مجنوع ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے پھر بھی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے کیونکہ پاگل پر زکات ہی نہیں مجنوع اور دیوانہ پر زکوات ہی نہیں ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے اسی طریقے سے عاقل ہونا چاہیے بالغ ہونا چاہیے یعنی کوئی بچہ نہ ہو چھوٹا بچہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور پھر جو شخص زکوٰۃ دے اس کی ملکیت میں وہ مال ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ سونا یا چاندی کا مالک بنا لیکن وہ جب مال لے جا کر کے رکھا تو گم ہو گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے مال کہاں چلا گیا تو پھر ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے تو ان چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے اور ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور کن لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرے گا یہ بھی آپ نے سراحت کے ساتھ سماعت فرما چکا اب اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ایسے شخص کے بارے میں سخت وعید نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اپنے معلوم سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کو بہت تکلیف ہوگی اس کو ایسا لگے گا کہ وہ اپنا ہی مال دے رہا ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے تو یاد رکھو کہ جب وہ زمانہ آ جائے گا تو اس وقت مصیبتیں ایسی اس, اس طریقے سے نازل ہوگی جس طریقے سے کالی رات میں کالے بادلوں سے بہت زیادہ جھما جھم بارشیں نازل ہوتی ہے اس طریقے سے لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوگی آج آپ دیکھ لیجئے آج کا تصور آپ کریں حالت حاضرہ کا جائزہ نے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نہ کسی نہ کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں پریشانیاں دامن پسار کیے بیٹھی ہوئی ہے اور ہم ان پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور اتنی پریشانیاں ہوتی ہے کہ ہم عاجز آ جاتے ہیں ڈاکٹروں کا اور ہاسپٹلس کا ہم چکر لگا کر کے تھک جاتے ہیں لیکن پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں جہاں اس کے بہت سارے ریزن اور اسباب ہو سکتے ہیں وہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک سبب زکوۃ نہ ادا کرنا بھی ہے کیونکہ اس میں غریب مساکین کا حق ہے جب کسی غریب اور مسکین کا حق مارا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اس کا اس کی سزا بھی لوگوں کو دے گا تو ہم یہ سزا بھگت رہے ہیں اور کچھ نہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ویڈیو کافی طویل ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو میں یہیں پہ سمیٹ دوں اور انشاءاللہ اللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ لوگوں کو جو چیزیں رہ گئی جو باتیں رہ گئی اس کو سلاحت کے ساتھ بیان کروں اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں آ کر کے اپنا سوال کر سکتا ہے اور اپنے سوال کو وہ محذب انداز میں رکھ سکتا ہے انشاءاللہ اللہ اس پر بھی بات ہوگی السلام علیکم